Ilia Olguca Vasilescu, atacuri în rafal la adresa lui Claus Iohannis, ce s-a discutat, de fapt, la Cotroceni, pe ce e de acord. Discuția dintre Claus Iohannis, Viorica Dencie sub Lia Olguca Vasilescu a stârnit un adevărat scandal. Eful statului le-a chemat pe cele două la Palatul Cotroceni pentru discuții, apoi a dat un comunicat de presă prin care a desfincat pur liniere-i simplu politicile guvernului. Lia Guca Vasilescu iese la ramp, sublinierei îl face praf pe Iohannis. Ministrul Muncii a spus ce s-a discutat la Palatul Cotroceni, sublinierea i-a dezvluit ce Iohannis a fost de acord cu politica guvernului. Mai mult, Vasilescu spus, sublinierea i-a tirul acuzațiilor. Comunicat de la administrația prezidențială ar fi fost scris înainte de întâlnire. A fost o discuție, iar eu înceleg din comunicat ce nu mai trebuie să avem major salariale sub de pensii pentru ce vom avea deficit. Nu e cazul. Am făcut major ianul trecut, dar am rămas sub de deficit se poate discuta de o cresc sub linieră a inflaciei. Claus Iohannis dacă tot vrea să rezolve problemele cerii ar trebui să aibă discuție cu banca națională. Banca națională poate cine inflația sub control. Comunicatul de presă a fost scris înainte de întâlnire. Iohannisteria de e de acord cu ceea ce discutme, a spus ministrul muncii sub linierea România TV.